Velkommen til dette webinaret her fra FIX. Det er 21. september og tema i dag er bærekraftig utvikling. Vi har mye på programmet og dere ska få inslag både fra Astrid Sinnes og fra andre, blant annet David Unnskyld, David Jorus Lier ved SVUIO og fra noen ungdommer som er på Kuben eh, eh, videregående skole. Jeg ønsker velkommen til alle de som er med jeg nå i starten, og ber dere kikke på kameraknappen dere som følger med, eh, og kanskje ber dere da sette på kameraet underveis. Det gjelder først og fremst Astrid Sinnes, som jeg skal ta inn her nå alle først. Og du kan jo presentere dig veldig kort innledningsvis. Ja, jeg heter Astrid Sinnes, og jeg jobber på læreruddanningen eller lektoruddanningen på Norges Miljø- og biovidenskapelige universitet på Aas, og der forsker på klima, og miljø og bærekraft og hvordan du kan jobbe med det i undervisningen. Og det har jeg skrevet noen bøker om å jobbe med i år. Du har som du sa kort gitt ut flere bøker, men den siste boken den handler særlig om klima og ungdom. Og i den anledning så tänkte vi at du skal ge innledningen på dette webinaret hvor vi alltså får en liten smakvidd både vad du har jobbet med i forskningen din, men også spesifikt på hvordan ungdom er opptatt av klimaspørsmål, og hvordan skolen kan ta fatt i det med tanke på tema bærekraftig utvikling. Så da gir jeg ordet til deg. Takk, Øystein. Ser dere nå ser Ja, det funker. Tusen takk for at jeg får være med på dette seminaret. Det er jo veldig spesielt å sitte her i stuen og, stå og snakke til masse mennesker som jeg ikke ser. Jeg har valgt å kalle presentasjonen min fra teoretisk forståelse av problemer til endringsvilje og handlekraft. Utdanning for bærekraftig utvikling i fagfornyelsen. Og det jeg vil snakke om i presentationen. det er litt hvorfor vi nå må legge opp bærekraftsundervisningen på en måte som gjør at elevene ikke bare får en god forståelse av hvilke utfordringer vi står overfor, men at de også får tilegne sig en endringsvilje og en handlekraft, så at de kan ta fart på å løse disse utfordringene. Det er helt nødvendig med tanke på den verden elevene skal leve i, og det er også et krav nå gjennom retningslinjene i fagfornyelsen. Jeg har lyst til å begynne seminaret med å minne om hvilken verden vi lever i. For to uker siden, ikke fullt to uker siden, så publiserte World Wildlife Fund sin til nå siste rapport, om statusen for verdens dyreliv. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så orket jeg nesten ikke å den. Men jeg gjorde det likevel før jeg skulle holde dette webinaret. Og det var ikke speciellt oppløftende. Siden jeg ble født for snart, eller, ja, snart 50 år siden, så har det vært en reduksjon i dyrebestandene i verden på nesten 68. Altså på nesten 70 prosent. I Mellom-Amerika og sør så har reduksjonen i dyrebestandene vært på mellom 90 og 95 prosent. Og i fersk vann eh, over hele verden, så er det en gjennomsnitt reduksjon i dyrebestandene på 80 prosent. Og dette er ikke en situasjon som ser ut til å endre seg med det første. WWF anslår at en million arter står i ganske umiddelbar fare for å bli utrydda. Jeg vet ikke hvor mange av dere som har fått med dere denne rapporten og det budskapet han hadde. Sånne rapporter når jo ikke alltid førstesidene på nyheterne. Men vi opplever i større og større grad at nyheter som er knyttet til klima og miljø og hva som er i med å skje med naturen, prege nyhetsbildet. Det går nesten ikke en dag uten at vi kan lese om flommer og branner og eh, med store typer. Eh, og det som du jo også nå indiser på er at dette viruset covid kan være fremprovosert av nettopp dette at dyr blir presset vekk fra sine habitat. All den informationen vi får i nyheter og i, i pressen, den gjør noe med oss. Eh, og det er lett å føle seg både deprimert og handlingslammer i denne tiden. Men er det noe vi ikke trenger akkurat nå, så er det handlingslammelse. På det som FN i slo fast i sin siste klimarapport, var hva at verden i løpet av de neste og nå er det bare ti, under ti år i løpet av de neste 10 årene må gjennom den største omstillingen vi noensinne har sett hvis vi skal klare å unngå en global dette 2-graders målle som vi har sagt at det vi vil klare. Og så vet vi jo at alle som skal leve i denne store omstillingen og alle som skal leve i den nye verden, de er i skole nå, de sitter ved pultene i klasserommene og derfor så er skolen helt central for å få til denne omstillingen. Det at skolen er sentral, det har også FN anerkjent med sine 17 bærekraftsmål. Og mål 4 i av disse 17 bærekraftsmålene, det handler om utdanning. Og mål 4 det sier att innen 2030 så skal vi sikre att alle elever og studenter tilegner seg den kompetansen som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling. Det står ikke at vi ska skjønne alle problemene, men det står at alle ska ha den kompetansen som ska til for å kunne fremme en bærekraftig utvikling. Dette er også tatt opp i fagfornyelsen. Og i den nye og overordnede delen så står det at skolen skal bidra til at elevene utvikler vilje til å ta vare på miljøet. Og videre så står det at gjennom arbeid med temaet skal elevene utvikle kompetanse som gjør de i stand til ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøvennlig. Vi kjenner jo gallet til disse tre tverrfaglige temaene, bærekraftig utvikling, helse og livsmestring og demokrati og medborgerskap, som skal inn i læreplanene, i mye, altså som skal in i, i fagene i større grad enn før. Så nå har vi, sånn som jeg ser det, et ganske godt grundlag i styringsdokumentene for skolen, som gjør at vi kan ta fatt på dette, og så gjenstår det nå å omsette disse, eh, målene i praksis. Og da tenker jeg at det blir et ganske sentralt spørsmål. Hvordan underviser vi på en måte som fremmer handlekraft og ikke angst? For det vi skal jo få kunnskap om dette, men hvordan gjør vi det på en måte som ikke skaper helt sånn apati og handlingslammelse? Eh, jeg har ikke eh, sånn super mye tid å snakke om dette her på 15 minutter, eh, men jeg har nettopp gitt ut en bok som handler om dette temaet. Og der er det masse konkrete tips til hvordan en sånn undervisning kan legge seg opp. Det jeg tenkte å gjøre nå er å gi et lite bare innblikk in i forskningen, hva forskningen sier om hvordan en sådan undervisning bør være. En som har forsket mye på dette feltet heter Maria Ojala. Hun er svensk og hun er psykolog. Og hun snakker om håp og det å få håp som helt avgjørende hvis du skal utvikle handlekraft. Men så sier Maria Oiala at det er to former for håp. En form for håp kan du få eh, hvis du får høre at alt kommer til å ordne seg. har en plan, vi kommer til å få elfly og elbiler og bare slapp av. Dette går fint. Så kan vi jo utvikle et slags håp eh, for tilværelsen, men det fører ikke til at vi endrer handling og det fører ikke, fører ikke til handlekraft. Eh, den, Formen for håp, som Maria og Jala sier, det er viktig at elever tilgjener seg, og oss også, tenker jeg. det er et sånn konstruktivt håp. Og det får vi hvis vi får både information om eh, utfordringene, men også konkrete handlingsalternativ til hva vi kan gjøre for å løse dem. Vi må få lære om at det er handlinger, og vi må få lære om hvordan vi selv kan bidra med disse handlingene for å løse, for å løse problemene. Det kommer også igjen i annen forskning. Det har gjort forskning som viser at du kan ha veldig mye kunnskap om noe, veldig mye kunnskap om en problemstilling, men det gjør ikke at du handler eh, hvis du ikke kjenner til handlingsmulighetene. Det kan tvert imot virke passifiserende hvis du har veldig mye kunnskap om et problem, uten å ha noen måte å handle i forhold til det. Så det var litt om litt lynkjapt om forskningen, og så, og så er det litt sånn, hvem er disse ungdommene, hva egentlig kan de, hva vet de? Og da skal jeg gå og male med ganske bred pensel. For forskning på ungdom og miljø i Norge er det ikke sånn kjempe mye av, men den forskningen vi har, den er ganske konsistent, altså den trekker i ganske samme retning. Og det forskningen sier, det er at ungdom generelt i Norge, har ganske mye om klimaendringer og miljø. Dette er jo ikke noe nytt i læreplanet, de har lært mye mer om dette enn generasjonene før. Eh, også er ungdom også mye mer bekymret enn voksne for klimaendringer og miljøproblematikk, og det er jo kanskje heller ikke så rart, i og med at det er de som skal leve i den verden hvor dette kommer til å skje. Eh vi vet også at unge mennesker er opptatt av global urettferdighet i større grad enn eldre og av Norges ansvar som et rikt land for å gjøre noe med dette. Eh og vi vet at unge folk ønsker å gjøre noe, men at når de blir spurt om hva de kan gjøre, så blir det veldig fort sånn personlig livsstils svar at du kan bli vegetarianer, kjøpe brukt, den typen ting. Og det er jo viktig, men det handler jo ikke om hvordan du endrer systemene. Nå har det jo etter at denne forskningen kom, så har ungdom fått et redskap for å si fra for å systemene. Og det har vi alle vært vittne til i de siste årene. Det er jo disse klimastreikene. I no Norge i fjor, mars, så var det 40.000 ungdom som streiket. Ungdomsforskere sier at dette vil prege en hel generasjon ungdom, disse streikene som har skjedd. Det er det første globale klimaopprøret som har, eller ungdomsopprøret som har funnet sted på de siste årene. Men når jeg begynte å lede etter folk, for jeg ville skrive om folk som gjorde en endring, og gjorde verden mer bærekraftig, og når jeg begynte å lede etter folk, så lättade i ögans och skriva om så lättade i öganspunkte efter anslaksmänniskor men så slog det mig at de som jag fant og jag fick otroligt mycket tips de hade en ting till fälles och det var at de var unge. eh og, og det har slått mig og jag har blivit bevisst på hur otroligt mycket engagemang som finns bland ungdom eh, og och han inte minst handlingskraft som handler om andre ting enn å demonstrere. Unge mennesker starter sirkulære virksomheter. De eh, lever zero waste. De, og de påvirker gjennom sosiale medier, gjennom Instagram-profiler, gjennom, gjennom eh, YouTube-kanaler, blogger, vlogging, ting som jeg nesten ikke kan navne på. Um, og de engasjerer seg i organisasjoner der det er oppsving i politiske partier. Um, så det skjer utrolig mye blant ungdom. Um, jeg var med på oppstarten av um, grønne arendals i år på Klimahuset i Oslo. Og der var også leder av eleveorganisasjonen, og hun uttalte på, på den seminaret, vi lærer mer om hvordan vi kan få til en bærekraftig utvikling utenfor skolen enn på skolen. Så det er det så mye Instagram-kontor og plasser og steder vi kan lære om hvordan vi skal påvirke redesignet gjør ting. Men i skolen så lærer vi hovedsakelig om problemene. Og det, dette er jo selvfølgelig å male med bred pensel, her er det jo også store forskjeller. Men, men forskning viser også at det har vært en stor fokus på at elevene skal få en teoretisk forståelse av disse problemstillingene. så det jeg hadde lyst til å gjøre i denne boken, det var å se hvordan kan vi bruke forskningen og bruke disse ungdommene til å utvikle en undervisning gjennom fagform Nilsen som ikke var fokusert på problemene, men også på løsningen løsningene. Så det jeg har gjort er at jeg har beskrevet seks bærekraftsutfordringer som ungdom har et forhold til. Og det er mat og klær og plast og olje og ja, forskjellige ting. Og så beskriver det, eh, beskriver disse utfordringene på en tverrfaglig måte, som, for er, det er viktig å få en forståelse av bredden i disse problemene, og vi skal jo jobbe tverrfaglig i skolen. Og så har jeg intervjuet unge mennesker som jobber med å løse disse utfordringene, og så vise hvordan det kan brukes inn i undervisningen gjennom fagfornyelsen. Og jeg har tenkt å vise dere også på denne raske presentasjonen, litt hvordan jeg tenker at det kan gjøres. Men først så skal jeg gi et lite crashkurs i utdanning for bærekraftig utvikling. For det som er helt centralt i en i forskningen på utdanning for bærekraftig udvikling, og dette er jo en stort forskningsfält og selvfølgelig omdiskutert om omstrikt og, og sånn. Men noe av det som går igjen, og har gått igjen i forskningen ganske lang tid, det er at vi må tenke helhetlig når vi skal jobbe med bærekraft i skolen. Det nytter ikke å bare å ha dette som et lite tema, det er noe som må prege hele skolen, og hvordan vi jobber med, med det må være samsvar mellom det elevene lærer, og det de opplever i skolen. Så, så vi pleier å dele og si at undervisning om bærekraft, det må handle både om å lære om problemen og få en forståelse av problematikken. så må vi lære i miljøet, altså vi må forstå hvordan dette har med oss å gjøre. så må vi lære å handle for en mer bærekraftig utvikling. Og til slut så må da også dette tas inn for å endre på skolen. Så basert på det, så... Så har jeg lagt denne lille enkle modellen, og den tar da utgangspunkt i midten her om forståelsen. Hva handler egentlig dette problemet om? For exempel mat Hvorfor er mat problematisk? Jo, for det bidrar til veldig store klimagassutslipp. måden vi driver jordbruk på å spise i dag er ikke i det hele tatt. Vi bruker alt for mye kunstgjødsel som skyldes ut i vann og vassdrag og gjør at dyrene i vannet som sånn som jeg var inne på helt i starten. Eh, vi kaster for mye mat, vi pakker det, vi frakter det for langt. Altså, det er utrolig mye ting som du kan ta tak i når det gjelder mat. Men så eh, nytter det ikke å bare lære om ting som er langt vekk, eh, altså soyaplantasjer i Brasil. Vi må også få se hvordan dette har noe å si for meg og i mitt miljø. Hvordan kommer disse problemene til uttrykk i mitt miljø? Og bor du på landet der, så har du jo, kan du jo utforske gårder og se hvordan drives gårder. Drives de økologisk, drives de konvensjonell? Hva sier bøndene om dette? Men du kan også, hvis du bor i en by, se på hvordan, hvilke mat er der i butikken? Hva er det som selges? Hvordan markedsføres det? Hva skjer i reklamen? Hva legger reklamen vekt på? Legger reklamen for mat vekt på? på bærekraftsdelen, eller er det pris, eller hva er det for noe? Og så eh, den neste eh, delen å utforske, det er jo hvordan er en del av denne eh, problematikken, for hvis man skal kunne bli en del av løsningen, så må man også skjønne at man er en del av problemet. Eh, så da går det an å utforske hvordan jeg selv påvirker denne utfordringen. Og da er det jo en enkel sak, det som er nærliggende når jeg sitter her på kjøkkenet mitt, det och se vad har vi egentlig i kylskapet? Vad slags mat är det vi köper? Vad slags mat är det föräldrarna mine köper? Ehm vad vad lägger ni vikt på när ni ska köpa mat? Vad goda är ni till och flinke är vi till att inte kasta mat hos oss? Eller kastar vi ganske mycket? så kan vi då utforska vad som gör för och lösa Dette Detta handlar om dette med hopp och visa handlingsmöjligheter. I boken min så har jeg vist forskjellige unge folk som gjør ting, men det er jo utrolig mange andre mennesker som jobber med dette, og det går an å, å uh, gi elevene oppgave og lede etter sånne initiativ i sitt eget lokalmiljø, eller globalt, eller hva som helst. Organisasjoner, politiske partier når det nærmer seg valgkamper, gjørs for å løse utfordringene det näste frågestollet er, eh vad kan jag bidra till att lösa utmaningen? Ehm se på sig selv? vad har jag lust att göra? See si, challenge som ehm Linda Segner och Conor O'Brien har utvecklat. De har ju varit sett på, givit varandra sån och och som detta skol klassen tror jag har varit med på som kommer se i detta webbinaret. De ser på hvordan du kan gi dig selv utfordringer for å endre din egen livsstil. Men det handler jo ikke bare om å endre livsstil, det handler jo også om å påvirke politisk. Så det å kunne utforske selv hvordan du kan bli en del av løsningen, blir da viktig. Og helt til slutt så er det dette med skolen. Hvordan kan jeg ta den kunnskapen jeg har og endre skolen? Hvordan kan skolen endre, bli en del av løsningen knyttet til mat i stedet for være en del av problemet? Hvordan kan vi eh, få til bærekraft i kantina. Hva kan vi, kan vi få til kompost? Kan vi få til skolehager? Kan vi, hva, hva vi? Hvilken mat lærer vi å lage i, i um, mat og helse? Og nå ser jeg at Øystein sitt fjes dukket opp, da tror jeg at dette nærmer sig slutten. Så nå skal jeg avslutte med en, en litt sånn skreide-slide fordi at det syns jeg ble så veldig stolt på den arbeidsugen av at byråden for oppvekst i Oslo hadde lest boken min og reklamerte for den på arbeidsugen. Så det var det jeg ville si. Takk for meg. Mm. Tusen takk Astrid Sinne så det er fantastisk på godt under 20 minutter at du kan klare å vise en sånn engasjement knyttet til dette och inte minst att du också då ger oss en introduksjon på denna tematiken. Eh jag tänker att hvis du nå avslutter din visning av skärmen så kan vi få lov att presentere den siste forskaren som ska vara med här, det är David Jorus Lier. Om du skrupar på ditt kamera nu, så kan vi då se dig också här i rutan vår. David Jorhus Lier er på SV-fakultettet og er en av de som har jobbet mye med grønn omstilling også i arbeidslivet. Og Takk for deg Astrid Sinnes så langt, du får, vi får se deg igjen når du skal være i slutten, hvor vi har en liten panelsamtale, men jeg gir ordet til deg David Joruslier, for å rett og slett se på bærekraftig skolen, og du har stilt spørsmålet pedagoger. Er de i en særstilling? Vær så god. Tusen takk, Einstein. Det var veldig hyggelig å bli brett på dette webinaret. Ser dere nå en slide? Det må jeg bare få høre, så jeg vet at jeg har satt det opp riktig. Vi ser sliden din, David. Ja, det er fint. Så flott. Som jag nämnde så är jag då jag är samhällsgeograf och jag är jag forskar till på arbeidsliv och på eh fageorganisation och på eh, i designröra så har jag varit villig att upptäcka hur detta så kallade gröna skiftet har gjort sitt intog i arbetslivet eh, både generellt i hur vi förhåller oss till varandra og jag vet at att att det är någon som hör på idag både som eh, er är men som också er pedagoger så sånn att det jeg er veldig interessert i er forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvordan man samarbeider i arbeidslivet, blant annet om store spørsmål som eh, bærekraft og en grønn omstilling. Og så er jeg også selv eh, underviser. Jeg møter jo hvert år, jeg kommer faktisk rett nå fra en forelesning ved innføringsstudentene i samfunnsgeografi, og da tenker jeg på at mitt oppdrag i den rollen, det er å fortelle studentene, og også lektorstudentene som vi har hos oss, hva er det samfunnsvitenskapen kan bidra med, og hvordan kan den være relevant for å løse viktige spørsmål som klimakrisa. Så jeg føler att sånn sett at jeg er i litt den samme situasjonen som veldig mange pedagoger ute i videregående og også grunnskolen er i. Og jeg er jo ikke alene om å være samfunnsviter og forske på eh, bærekraft. Jeg er jo blant annet med i et større center nå som heter Include, centrer för bärigkraftig omställning där som jag tror exemplifierar en typisk måte att jobbe med bärigkraft som samhällsvetare på och det är netta på att tänke vad är det jag kan vilken typ av har jag jag kan nog om byplanläggning eller jag forskar på innovation eller jag forskar på energisystemer och försöka göra den faglskapan relevant för frågman om bärigkraft. Så nämnde ju Astrid nu också Sea-challenge, som også er utviklet av noen av mine kollegaer på samfunnsgeografi, der, der man forsøker å bruke den kunnskapen man har om forholdet mellom samfunnsendringer og individuelle livsstilsendringer, og bruke det til å utvikle verktøy og metoder for å inspirere til ändring hos, hos meg og deg. Så både dette å tilpasse sin egen kompetanse er viktig, og også det å inspirere til endring hos andra men inngangen jeg har valgt meg når jeg har begynt forske på dette her, som arbeidslivsforsker, det er at den faktisk går litt utover disse to tilnærmingene. Og det er också fordi att jeg tror at det er veldig mye bra å si om, om det å både tilpasse egen kunskap og det å inspirere personer. men det vi samtidig vet, når vi snakker om det grønne skiftet vi står ovenfor, og bærekraftsutfordringen, det er at det er ikke bare er et spørsmål om kunnskap. Det er ikke sånn at hvis vi bare greier å få fram den relevante kunnskapen hos alle de ulike aktørene i samfunnet, så vil systemene endre seg. Det er ikke tilstekkelig. Det er en fastlåshet i systemet som gjør at vi må gå videre. Det holder ikke bare å vite, man må også greie å endre. Og det heller ikke i den forbindelse bare et spørsmål om det vi kan kalle personlig vilje. Det er ikke sånn at hvis bare alle vi i hver vår liv vil nok, så vil systemene endre seg. De vil endre seg noe, men de vil ikke endre seg nok, fordi den omstillingen vi ska genom den krever systemendring, og systemendring krever også et kollektivt aktørskap. om med det ordet så prøver jeg å si at man er i stand til å handle sammen. Og det är en kjempestor utfordring å lære sig å begynne å tenke også i skolen och i undervisningssituasjonen, hvordan er det vi kan tenke fornuftig om kollektivt aktörskap. Og där mener jeg at elevene egentlig har tjustartet, for de har allerede begynt å streike skolestreiker, och de har vist at man faktisk gjør i en klimakontext, det som nettopp kjennetegner det kollektivt aktørskapet, og det er jo å fremme krav, det er å organisere seg. Og så vet vi att protester och strejker de blir eh, lite effektiva hvis ikke det også finnes et en myndighet en eh, autoritet på andre siden av bordet som kan møte disse kravene og som kan være med å løse konflikt, konflikter Så här tror jag är nog är väldigt viktigt ni Vi må lära oss nettop att snacka oss emellan som pedagoger men också självklart med eh, eleverna och eh, samhället för övrigt om det kollektiva aktorskapet. Och det är min ingång till detta här. Og jeg tenkte jeg skulle si litt om, om det kollektive aktørskapet først, og det, det jeg liker å tenke på, da, det er hvordan Den har fått oss til å tenke på nye måter med ulike hatter. Vi kan kanskje kalle det at det krever en ny form for rolleforståelse. Fordi vi kan være bevisste runt både klima og i vår rolle som foreldre, eller som aktivister, eller som studenter, eller som forbrukere. Og alle disse ulike rollene er med å utgjøre det vi kan kalle medborgerskapet vårt, altså vårt plass i storsamfunnet. Og i litteraturen av medborgerskap, så er det særlig tre av disse rollene som er, som får mye fokus. Og det er jo da rollen som arbeider, det er rollen som forbruker, og så er det rollen som velger, altså henholdsvis i det økonomiske systemet og i det politiske systemet. Og min påstand er att i disse tre rollene så er vi väldigt ulikt mobilisert. I hvert fall når vi snakker om klimaspørsmål, og når vi snakker om bærekraft. Og jag tror det har mye å gjøre med hvordan vi opplever handlingsalternativene i disse tre rollene. Så for å eksemplifisere med velgerollen, så är det sånn at når vi hvert fjerde år, eller håpentligvis hvert andre år, avlägger stemme ved valg, så har vi gjennom den, det offentlige ordskiftet fått tydelig for, for, for oss at det her er det klare valg. Här er det klare valg mellom handlingsalternativer. Det er ulike partier, vi har ulike programmer, og i disse programmene så er det tydelig at de har ikke samme standpunkt når det gjelder bærekraft. Derfor kan vi ta stilling som velger. Vi vet konsekvensene, i hvert fall noen av konsekvensene, ved å ta, gjøre ulike valg. Och som Astrid väldigt fint illustrerade så er ju det disse handlingsalternativen det är också till stede i forbrukerrollen. Det vill säga si att når vi eh tar valg som går på våra resevanor, når vi tänker på maten vi spiser eller hur vi hanterar avfallet så har vi de sistblivet vi göra blir väldigt bevisste helt fra barns alder, at här är det konsekvenser och det har konsekvenser för bärkraft och konsekvenser för klimatutsläpp. Så her blir vi til ganske stor grad ansvarliggjort i den rollen. Men så tänker jeg da at i denne siste rollen som arbeider, så er vi litt usikre. Vi vet ikke helt hvilke handlingsalternativer vi har eller bør ha. Og det gjør at vi kanskje lammes litt i den rollen, og det er jo forstemmende fordi det vi vet er att 80% av utslippene på verdensbasis, det kommer faktisk fra noens arbeidsplass. 20% kommer fra privatviksordningarna, men 80 kommer från någon slags arbetsplats. Man är ju det väldigt skevt eh du jobbar i cementindustrin eller på oljeplattformarna eller om du jobber i en skola, men likväl så så är det bara för att illustrera att arbetsplatsen, den betyder något. Och så tror jag där vi får börja för det ytterligare komplicerade lite så är det sånt att när man tänker på oss oss som en fackperson och ikke minst som en pedagog så blir denna arbetsrollen gjerne delt i to. Vi, har, vi opplever at vi har en rolle som profesjonsutøver, där vi kan utøve vårt virke, og i den rollen ta på oss bærekraftsfatten, hvis jeg kan kalle det det. Så jeg synes det er lett å, å motivere mig for å utvikle forskningsprosjekter, eller en, lage en presentation som sånn dette här som går på bærekraft, fordi det er mitt fag. Det, det å undervise, formidle og forske, det er mitt fag. Og det samme med eh, lærere i skolen som har som nå gjennom ny læreplaner også blir ansvarliggjort, och veldig mange tror jeg har lenge før disse læreplanene kom, vært opptatt av å utvise klimaaktørskap i denne profesjonsrollen. Men så er det en annen side også av denne arbeiderrollen, som går på det å være ansatt, det å en del av en arbeidsplass, och i mange tilfeller også være organisert i en fagorganisasjon. Og det er også en veldig mektig rolle, men det är en rolle där hvor vi ikke helt uh, sikre på vad vi kan gjøre for klima. Og det kjenner jeg godt på selv også, jeg synes det er mye lettere att lage denne forelesningen, enn det er å tenke at jeg skal gå på neste møte i Norsk Tjenestemanns-lag, og begynne å fremme i den forbindelse. Så dette tror jeg er uh, gjenkjennelig for flere. Men så är det altså sånn at det finnes alternativer, det finnes uh, både måter å engasjere seg på på arbeidsplassen og i fagforeningene, og det her, her er det i ferd med å se veldig mye uh, på kort tid, og uh, derfor har jeg, jeg har lyst til å bruke resten av denne, dette innlegget på oppfordret til å benytte disse mulighetene. Uh, på Universitetet i Oslo så var de ansatte i gang med et uh, klimaopprop for et år tilbake, hvor kravet var at vi måtte halvere antal flyreiser. For er som virkelig har et klimafotavtrykk for oss i høyere utdanning, så er det all den forsknings- och og konferansreisevirksomheten som, som er med og skaper uh, stor genom gjennom flytrafikk. Um, det är også sånn att uh, jeg var med i år å gi ut en bok uh, som heter Grønne tariffavtaler, som viser hvordan eh, Handel og kontor og andre fagforeninger kan jobbe helt konkret med å, å få inn klimakrav i tariffavtalene. Og nå er det ikke det så tydelig men den, den lille teksten på siden her også er et utdrag fra eh, hovedavtalen mellom eh, kommunen og sentralforbund, som da forhandler på vegne av eh, kommuner eh, utenfor Oslo, og eh, fagforeningene om at Jag kan läsa här. Parterna är eniga om att klima- och miljötilltack som främjer bärerkraftsmålna ingår som en del av partnersamarbetet efter huvudavtalen. Så det den säger är att parterna är eniga om att detta man faktiskt snacka om och ta felles ansvar för på arbetsplatserna. Och utvandningsförbundet, de är på ballen och de har utvecklat en egen temasida på sina nettsidor, jättebra och og också vägledare som viser klart hur man som facktillitsvalt och som organiserat arbetstagare kan vara med och forma klima- og miljøtiltak på arbeidsplassen. Og det, jo, det forutsetter jo en velvilje hos skoledredelse og på arbeidsgiversiden, altså kommunen. Og, og mitt inntrykk her er at det här er det ofte, i, i visse bransjer så er det gjerne arbeidsgiversiden, som har kommet längst i å tenke og snakke om dette her. Så det er ikke gitt att dette må kommer kun fra eh, organiserte ansatte, men jeg føler att det er viktig at vi som er ansatte i disse institusjonene er med å legge premissene. Så her er det veldig mange uh, ting man kan starte med, og jeg skulle gjerne ha tid selvfølgelig til gå konkret til verks så si hvordan man kan utvikle klimaregnskap og arbeidsplass med hvilke typer krav om pendlerfradtrekk eller um, innkjøpsord grønne innkjøpsordninger som kan gå in i tariffavtaler, eller være en del av det lokale, det vi kan det lokale grønne partsanverdene. Men jeg tror ikke jeg har tid til gå så mye in i detaljene nå. Men det som kan være en god start, det er att man på skolene viser at man lar de tillitsvalgte eller fag fagorganisasjonene utnevne noen klimarepresentanter, som er med å ta beslutninger sammen med skoleledelsen om ting som går på klima- og bærekraft. Og så håper jag at det, i løpet av noen få forhandlingsrunder nå, nå er det jo blitt forsinkelse på grunn av covid-19, og mye var jo forhåpentligvis skjedd i år, men som kanskje trenger litt lenger tid på å sig men at ved at man får bestemmelser in i tarifavtalene, så kan vi i större grad eh slippa få att det finna upp på nytt på, i alla möjliga olika lokale sammanhang och på arbetsplatser men här att man kan åtverk få föringar fra avtalsverket och att det gör det mycket lättare att vara en illskäll eh, lokalt för det är ju helt väsentligt att man har illskällor som faktiskt tar tak i dessa rollerna och som görna ut av dem. Och visst detta sker ju och det hoppül och tror jag kommer till att ske i öpa någon annorlunda så är man inte alene när man då är i denne arbeiderrollen på arbeidsplassen, da vet man at det er ett system for å kunne oversette initiativer og forslag og gode tiltak lokalt, in i uh, uh, samarbeidet mellom partene, og etter hvert også kunne være med å skape systemendring fordi at man baker dette inn i måter å på, avtaler som gjøres på et høyere nivå. Så med det så har jeg egentlig bare lyst et slag for det jeg liker å kalle for grønt partsanarbeid, som er en bevisst en omsvalgöring av i dette tillfälle skoleledare och och om hur man kan eh ingå avtal om klimatiltak lokalt. Och det jag syns det är särskilt viktigt fördi att är det en ting jag lärt av klimakampen de i det siste året så är det att klimakampen och hållbarhetsproblemen det handlar inte kun om vinn-vinn situationer. Det är ofta eh situationer där man måste bli en om en bördefördelning. Det er ofte specifikationer där det är konflikt där det är skillnad på hur dette träffar en pendler som är helt avhängig av bil och en person som bor rätt runt hjörna av skolan och gärna cyklar och tar emot en en stöttetill cykelreparation för exempel med glädje mens andre känner sig kanske lite skvisa när man gör slike klimatåtgärd och då må man ha värder för att lösa konflikter. Och jag tror också det är en väldigt fint förbilde för eleverna att se att skolene ikke bare underviser å lære bort om lærer, om bærekraft, men også viser at man tar disse viktige spørsmålene inn i sin egen drift, og faktiskt har en god kobling da, mellom liv og lære. Og det gir jo også heldigvis håndfast resultater, som gjør at man faktisk kan se eh, effektene av at man tør å snakke om disse spørsmålene i skolen der man har reell medvirkning og der man har et slags lokalt demokrati. Så med det så tror jeg, jeg vi setter ordet tilbake til Øystein. Tusen takk for det, David. Og det var en utrolig god og visuell fin presentasjon som på mange måter gir oss et bilde av hvordan vi har ulike roller og hvordan hver rolle egentlig er en viktig bit av det store klimaregnskapet. Du ser på webinaret til FIX som denne mandagen gjør webinaret om i utvikling i samarbeid med NMBU og SV-fakultetet ved Universitetet i Oslo og klokka er ti over tre og vi har lovt dere et innblikk fra skolens side og ofte har man gode planer for hvordan man skal gjøre det, men jeg kan be Martin om å, som jo er prosjektleder i i et stort prosjekt, et prosjektarbeider i et stort prosjekt som heter SEAS, om å skru på skjermen, og der har vi deg med. David, kanskje du skal gi ordet til kun Martin og meg, og så skal jeg hekte både Astrid og David inn på slutten av dette webinaret. Martin, du er ansatt ved Institutt for læreutdanning og skoleforskning, og der er det med et stort prosjekt som heter CS. Kan du si noe om det prosjektet, og også kanskje starte med mitt liten anekdote om hva som kan skje på en skole når man skal ha med elever? Takk, Øyvind. Kan dere høre meg nå? Ja. Okay. Um for det så er det veldig viktig å, å si at jeg, jeg ikke er prosjektleder på cs projektet eller sis projektet, som vi også sier, uh, men en av flere som er med på det prosjektet. Uh, det er nok Erik Knein, professor på Institutt for lærerutdanning og skolforskning som er prosjektleder. Uh, jeg selv er ansatt som postdoctoral researcher i prosjektet. Um, Apropos det som kan skje når man, når man uh, har et seminar som er digitalt og spredt fysisk over uh, hele byen, og kanskje utover det, er at uh, to elever som egentlig hadde gledet seg veldig til å være med, og som for så vidt også har vært med på begynnelsen, uh, og som er to av de eldsjelene som David snakket om akkurat nå, Um, plutselig ringte meg underveis i seminariet for å si at det er brandalarm i skolen sin, som er Kuben videregående skole, og alle måtte rømme ut av skolebygget, og med det måtte de dessverre gå fra seminariet vårt, hade hadde ikke annering til å komme tilbake. Bare så det er sagt. Um, og egentlig så var tanken at, at jeg som nå representerer SIS-prosjektet, på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, skulle være med og støtte under dem, og de skulle egentlig hatt uh, dette, uh, denne plassen her. Uh, men uh, nå som de har gått, så, så har vi kanske et par minutter til å si litt om SIS i seg SIS uh, är ett eu forskningsprojekt forskningsprosjekt som uh, er, har sitt sete her ved Univers Universitetet i Oslo, men vi har, uh, vi bygger opp et nettverk på træs av uh, sex forskjellige europæske land, der iblant Belgia, Estland, Sverige, altså Østerrike, for å med et av kjernebegrepene som er skole i verden. Hvordan knytter bånd mellom skolens institusjon, og mellom lærerne og elevene på skolen, det for så vidt også foreldrene på skolen og lokalmiljøene sine. Hvordan bruke lokalmiljø og eksterne aktører i lokalmiljø for å fremme alle de temaene som vi allerede har vært inne på i dag? For å fremme en bevegelse fra angst mot handelkraft, det vi, det vi snakker om som agency på engelsk, som kanskje kan godt oversettes til handlekraft på norsk. Hva er, er overvegel? Hvor tar denne overgangen fra lammelse til handelskraftssted og hva skal til for at dette skal skje, eh, i en sammenheng der undervisningen tar sted i verden. Eh, som eksempel så jobber vi altså da med Kuben videregående skole og med en videregående skole i Fredrikstad som har med på diverse prosjekter, blant annet så er Kuben med på et prosjekt som Uh, har både SeaChange, altså det, det som allerede har blitt nevnt av uh, både Astrid og David som en et samarbeidspartner, men også det nye klimahuset på Tøyen, og også fremtiden i våre händer. Og i Fredrikstad så er det nå en aksjon som foregår som handler om å bygge det som heter katedral det Dette begynte i en drøm av en aktivist for tre år siden, som gikk langs en av strandene nede i Fredrikstad, og så all den plassen som ligger rundt, som gjorde at hun drømte om å skape et, både et kunstverk, men også et offentlig sted, som kan både representere handelkraft, men også som kan dra inn lokalmiljø for å gjøre noe konkret med den problematikken, og da ble en videregående i Fredrikstad mer på å bygge dette, og i det dette foregår akkurat nå så er sis projektet med på å både være i en foregående samtale med lærerne, men også med elevene og med de som driver Håpets katedral for å utforske hvordan ender dette synet på og praksisen av undervisningen in real life, in real time. Og siden dette foregår akkurat nå så kommer vi ikke til å om resultater, det er for tidlig for det, men dette bare for en kort, kort taste bite av det som foregår nå. Åh, Øystein, du er muted. Nå no, virker knappen. Tusen takk Martin, veldig fint at du kunne gi oss rammene för CS-prosjektet. Vi går mot slutten av dette webinaret, jeg har lovt att vi ska ha med David og Astrid igjen og jeg har lyst å prøve å oppsummere så langt, selv om det blir en allt altfor enkel oppsummering. Kanske Astrid og David også blir med oss på video slik at vi ser dere. På den ene siden så har du Astrid snakket om hvordan enormt store problemstillinger kan på en måte være et tema i skolen, og hvordan ungdom selv egentlig tar initiativ som strekker seg langt utover hva skolen kan prøve å få tilpasset sine rammer. Og på den andre siden, David, så har du snakket om både det å utøve en profesjon. Lærerne står på en i profesjon, men de er også en del av et fellesskap som arbeidstakere, og hva de kan gjøre eh, i det fellesskapet. Men jeg har lyst til å stille to spørsmål mot slutten, og det første det kom ganske tidlig i chatten. Det er Eirik Kosa Eliasen som spør og har da sendt spørsmål slik at det kommer opp till alle i en Panelist. Det finner chatfunksjonen nederst og kan der stille spørsmål i chatten når vi har da disse 10 minutter som avslutning til en samtale. På mange måter så har jo skole vært synonymt med examen og uteksaminering. Og nå har vi snakket om noe grensesprengende i mange ulike dimensjoner, et grensesprengende forskningsprosjekt. Ulike roller som på en måte sprenger hva jeg er vant til å tenke i, når vi tenker på ditt innlegg David. Og så har du snakket om hvordan disse temaene egentlig sprenger skolehverdagen litt, slik som jeg i hvert fall kan forstå det. Kanskje er spørsmålet først og fremst rettet til deg. Hvordan kan man sikre at man altså kommer gjennom fagene, og dette gjelder kanskje særlig videregående skole, når man eh, jobber med et utgangspunkt som er en virkelig utfordring, bærekraftig utvikling, og ikke pens om eksamen. Altså hvor langt kan man strekke et sånt tema, som er kjempeviktig, i skolen før kanske både foresatte og elever sier nei, nå må vi jo ha om litt andre ting, for vi skal jo ha eksamen. Jo, det er jo selvfølgelig mye viktigere med skolen å kunne stå på eksamen enn å kunne leve i verden, selvsagt. Så det må vi passe på. Nej det, det var en spøk, men altså her, er, jeg tror ikke at det er så grensesprengende. Dette er jo nå først og fremst tema inne i læreplanen, så sånn at man skal undervise disse temaene, som mye går jo på å se se se hvilke hvordan du kan knytte dette til, til tema som allerede er i læreplanen. Og nå er det jo gjort lagt opp til i læreplanen at det skal bli lettere å jobbe tverrfaglig. Så en del av de tingene som for eksempel før var inne i naturfag som er kjenne best, det er jo nå i samfunnsfag. Så da, da handler det jo om å klare å se den tverrfagligheten og det er da eksempler på skoler som vi har gjort Vi har jobbet masse eller vi jobber med fire videre, store videregående skoler. En av de skolene er ehm um, har i flere år jobbet med å lage store tverrfaglige prosjekt knyttet til dette. Og der er, er flere fag inne, og det dekker enormt mange kompetansemål. Og det går absolutt ikke dårligere på eksamen for de elevene som har vært med på dette tverrfaglige prosjektet enn ellers, snarere tvertimot. Mm. Takk til deg. Eh, Martin, du jobber jo med prosjekter som du sier startet i en drøm, eh, altså er det grenser for eh, hvordan disse prosjektene kan ta form og for så vidt forhandles fram med elever? Det er et godt spørsmål, altså det, det spørsmålet du tok opp med Astrid, det er jo noe som stadigvæk duker opp altså i samtalen med spesielt med elevene som føler at de eldre er i en Uh, så på en måte det, det institusjonelle rundt er en grense som alle de som er involverte erfarer daglig. Uh, men utover det så erfarer vi også at det er en hure, egentlig en grenseløs ønske etter å kunne bidra innenfor de rammene som er, og det vil også kunne sprenge de rammene, for eksempel nettopp å jobbe tverrferdelig og ha og skape fora hvor lærerne kan snakke seg imellom om hvordan, hvordan kan vi bruke dette prosjektet for å fremme denne samtalen, dette prosjektet på tvers av fagene og skape synergieffekter. Dette er en måte å sprenge grenser på. Det andre er at det fører til at elever som de som egentlig kunne, kunne og burde ha vært med oss i dag, plutselig kommer opp med egne prosjekter, egne ideer som springer ut av de samtalene som tar sted innenfor de randene som er, som igjen sprenger de grensene de spør om. Og det er på en måte en måte å tilnamme seg det spørsmålet som jeg så vidt nevnte i begynnelsen er om agency. Altså agency som et en evne til å se hvor er mulighetene innenfor de rammene som er, og hvor, hvordan kan vi gå ut over det, og hvordan kan vi skape nye muligheter innenfor det. På denne måten også sprenger noen grenser og skape nye rammer for, hva det si, og danne og dannes for varekraft i våre dager. Tusen takk, Martin. Jeg har lyst til å vri på spørsmålet til... Kan ja, jeg kommentere litt på det, Stein? Ja, jeg tenkte det. Vær Ja, for vil gjerne ta litt tak i det som Martin sa. Jeg synes det var veldig interessant. Du, for du nevnte jo det med at liksom det institusjonelle legger noen rammer for hva man faktisk kan gjøre. Det er mulig at det er litt dårlig dekning for meg her. Men, så, du, så det institutionelle blir liksom begrensningene for aktørskapet, altså du kalte agency. Men, men det som hadde vært veldig fint, både med hvordan man jobber som pedagoger, hvordan man viser elever og studenter at endring kan skje, så er det jo ved å oss vise at disse institusjonene er ikke bare en begränsning. Hvis man greier å jobbe med disse institusjonene, så kan de også bli muliggjørende. Altså, de kan, de kan, gjøre, de kan gjøre at små endringer blir mye større endringer. Eh, og jeg tror at det er noe som elever og studenter trenger å se. Så ikke, ikke dette koker så mye ned til eh, ildskjelene og det umiddelbare, og liksom mobiliseringen der og da, men at man også ser at ved å få institusjonene til å spille på lag med de gode initiativene, så blir eh ändringarna varige, i alla fall mer varige och det kan ha större effekt och det kanske tar lite eh, ut av detta väldigt tunga tror jag individuella ansvaret som eh, man ofte förelir i i tidens eh, tidsåld att man liksom skall bära världens skeden på egna axlar så det är egentligen min uppfattning at vi grejer att utforma institutioner till att vara möjliggörande och inte bara Tusen takk David, og det er et veldig godt perspektiv, for det er jo selvfølgelig i hvert fall slik det finner i velfungerende organisasjoner, et enormt handlingsrom for hva man kan få til. Så ut som du hadde en kort kommentar Astrid Istan og jeg og David, og jeg tenkte jeg skulle gi ordet til dig nå. Ja, for jeg tenker jo at dette, dette utfordrer jo oss som jobber i læreruddanningen i stor grad. For det at når, når det endres i skolen, så må vi jo også endre læreruddanningen. Og vi må endre skolelederutdanningen, tänker jeg. For det at for å kunne jobbe på denne måden, så må det legges opp til det det må åpnes for nye måter å jobbe på. Der er skoleledelsen helt sentral. Eh, og det, har, det tenker jeg har vært veldig liten oppmerksomhet eh, knyttet til. Og det er ett langt lærerete å, å blekke. Eh, og kanskje eh, har noen fått noen ideer her i, i dag. Eh, det som også kanskje kan nevnes er jo at uh, dette jobbes det med, uh, men kanske igjen da, som David er inne på, at det ikke er illesjelende på var enkel sted, men at dette må bli en del av selve organisasjonen og, og drives innenfor en mer systematisk utvikling. Vi begynner å nærme oss uh, avslutningen i dag. Det har vært uh, både spørsmål om, av oppklarende karakter som uh, vår uh, produsentansvarlig i dag, Rosnek, har svart på i chatten, så dere som har lyst å bla igjennom den nå før jeg lukker dette her, det er fullt mulig å gjøre ved å bare altså åpne chatten som dere har som funksjon nederst i bildet. Så se jeg også, det går kommentarer på nettopp at det du har, sa Astrid, og det er kommet mange kommentarer på innlegget ditt. De tankene tar man inn i læreutdanninga, blant annet på NTNU, er det kommentert på her i chatten. Så det er jo noe av håpet, og til alle dere som ser på live nå, så har dere kanske tidligere også kommet over webinarene til Fiks, som altså ligger på vår YouTube-kanal, og dette vil også ligge på vår YouTube-kanal i morgen. Jeg benytter anledningen til å takke dere. Martin, David og Astrid får veldig gode innlegg. Det har vært litt ulike perspektiver og kanskje de som hadde håpet at de skulle få et ferdig opplegg nå på fire timer om bærekraft i skolen. De går litt skuffet herfra, men de som har fått løftet blikket litt, eller i hvert fall kommet hit med et ønske om å få løftet blikket. De har kanskje fått noen nye tanker og verdier. Så med det så tenker jag at jeg sier ha det til dere, slik at dere skruer av kamera, och så skal vi se litt framover her i fix for det kommer flere webinarer av denne sorten, og de kommer om ikke så länge. Det første webinaret er rett og slett om näste tema, og det er livsmestring. Da er det rett og slett flere aktører også inne, og da skal vi begynne det webinaret med rett og slett å spørre hvordan det står det til med ungdommen i dag? Og da er det NOVA med sine data fra Ungdata som skal svare på det. Så skal vi også høre fra en skole, og vi ska få en lærerutdanner som ser på læreplanen hvordan ulike temaer kan arbeides med, som for eksempel livsmestring inn imot kompetansemålene i læreplanen, både i fag og delvis på tvers av fag. Takk for i dag.